مثلك حافظ القرآن طوبى لكم بمحاة قصص إسلامية وتاريخية اللهم إنا نسألك أن تحفظنا بحفظك يا كريم من السحر والسحرة ومن الشيطان الرجيم ومن أعوانه ونعوذ بك من شركه وشركه وحبائله ربي أعوذ بك من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أيها الساحر ألم تعلم أن سحرك يؤلم ويؤذي فكم من حياة أفسدتها وكم من أسر حطمتها وفرقتها وكم من صحة أوهنتها وأضعفتها أخبر الساحر أن المسحور لا يستطيع النوم من الألم قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فكان يعلمان الناس السحر ويحذران من يتعلمه، ويقولان إن السحر كفر بالله، فلا تكفر، وأنهما فتنة واختبار له من الله تعالى، أخبر الساحر عن عذاب الآخرة، وأنه لا يفلح الساحر حيث أتى، أخبروه بأن الله لا يزيد الظالمين إلا ضلالا، وأخبروه بأن السحر كفر وظلم للعباد، وأخبروه بأنه ملعون مطرود من رحمة الله، عليه من غضب رب العباد ولا يظلم ربك أحدا فهناك رؤى وأحلام قد تدل على وجود السحر أو أنك سوف تصاب بالسحر والعياذ بالله منها رؤية السم في المنام فهذا قد يدل على السحر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصبح كل يوم سبعة مرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر فقد قرن النبي صلى الله عليه وسلم السم والسحر في موضع واحد ومنها رؤية الأفاعي والحيات والعقارب ذلك لأنها من الكائنات المؤذية بالسم وقد استخدمها سحرة فرعون قال تعالى في القرآن الكريم قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى رؤية النجاسات في المنام لأن السحرة عليهم لعنة الله يستخدمونها في أسحارهم ويؤذون بها من يريدون إيذاءه فالنجاسات قد تدل على السحر رؤية الكلب أو الخنزير وذلك لأنها من الحيوانات التي فيها نجاسة لقول النبي صلى الله عليه وسلم الكلب الأسود شيطان ولذا تعد رؤية الكلب الأسود دليلا على السحر رؤية الساحر أو الشيطان لانهما اساس السحر قال الله تعالى ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر رؤيه العقده او العقد لان السحره هداهم الله الى الايمان ينفثون فيها لعمل السحر يقول الله تعالى ومن شر النفاثات في العقد رؤيه الحمام واماكن قضاء الحاجه لانها اماكن الشياطين لذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة منها قبل دخول الحمام قال النبي صلى الله عليه وسلم حين يدخل الحمام اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث رؤية القبور فترى في منامك أن تجري داخل المقابر ولا تستطيع الخروج منها لأن السحر كثيرا ما يدفن في الأرض فإذا رأيت أنك خرجت منها فعلا بأن السحر قد أبطله الله عز وجل وإذا خيل إلى الشخص أنه فعل شيئا ولم يفعله، فهذا يدل على السحر لأن هذا قد حدث للنبي صلى الله عليه وسلم عندما تعرض للسحر قالت السيدة عائشة رضي الله عنها وعن أبيها حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل اليه انه يفعل الشيء وما يفعله فهذه الاحلام ليست بالضروره تدل على السحر فربما تدل على معان اخرى مختلفه لكن علينا احبتي في الله التحصين بذكر الله عز وجل فعن عائشه رضي الله عنها وعن ابيها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اوى الى فراشه كل ليله جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرا فيهما